Tak skal, jeg. Tak skal jeg. Vi har øde længere på det, end vi har øvet på nogle af dine andre stykker. Her er din dag, og jeg må sige, at du ser rigtig godt ud. Kan du ikke høre, det lyder hust? Jeg kan ikke gå længere. Det er så altså... ja. Ingrid's første kæreste. Og den sidste også.